Пане Володимире, доброго ранку, хоча я розумію, що він нас там напружений. Розкажіть, що, що відбувається? Добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Дійсно, дуже-дуже складна ситуація. Вже котрий день на Бахмутському напрямку, південні пітніці вулиці вже один цілковитий перманентний бій триває тобто, ну дуже-дуже рідкі якісь перерви вночі і то дуже рідко буває тому що постійно постійно намагаються штурмувати постійно лізуть намагаються просолюватися, продовжуються постійні обстріли не тільки в день але й вночі почали і вночі більше того активізували свою роботу саме малими групами ворог вагнерівці найманці і Кадирівці пробувати просуватися тому власне і дуже дуже складна ситуація от зараз в ці хвилини на багатьох напрямках бахмутського бахмутського фронту триває бій даємо відсіч. ну власне дуже складна ситуація але незважаючи на морозний ранок незважаючи на морозну ніч наші бійці легіону свободи 4 бригади національної гвардії мужньо дають відсіч, відсікають ворога в Бувають доволі часто щодня е випадки, коли бій 30-35-50 метрів, такі зустрічні бої, ледве, ледве не в рукопашну. Але, повторюсь, наші бійці, нашої бригади батальйону «Свободи» б'ються як леви, б'ються, ну, я... вони справжні герої. І Україна, і вся Україна має знати тих, хто зараз є Бахмутської бахмутської оборони. Тут коїться вся історія України, тут коється е, ті герої, які ламають зуби найбільше е, російській армії. 30-35 метрів це просто аж мурашки. Це, це ці... стрілецький бій, бій пряма видимість. Тобто, фактично кожного дня в, в приціл бачить ворога. Дійсно, дійсно, так і є. Єдине, що складняється, те, що жахлива погода вночі, це і посадки, і тумани бувають. Дуже-дуже жахлива погода. І крім того, що складна ситуація, бойова ситуація і вона ще накладається на жахливі погодні умови коли не можна зігрітися тобто уявіть собі там майже добу не можна зігрітися на фронті в окопі. тому там навіть більше ніж добу і це все ускладняється тому жахливі жахливі умови але ну ж таки повторюсь дуже динамічна оборона дуже швидко все міняється і ми просто переламуємо зубовку панту а скільки ж їх там напакували, що вони отак от безперервно йдуть і лізуть? Інколи здається, що власне, всіх от мобілізованих і всіх російських злочинців кинули на бахмутський напрямок тому, напрямок, тому що їх дійсно тут толпи дуже багато, вони несуть величезні втрати, поля всі не окупантами, але вони продовжують намагатися штурмувати, намагати, намагатися просочувати, просочуватися, і єдине, що... ну позитивного може в цьому бути, що вони несуть величезні втрати, ми прекрасно розуміємо, таким оптом, як ну, інших слів не можу казати, чим швидше ми їх переб'ємо таким оптом, тим швидше закінчиться війна нашої перемогою. Пане Владимире, легіон свободи, обіціта і ви теж, ви не з новину телемаратону, роз, скажімо так, пам'ятаєте ситуацію в Сєвєродонецьку, який не вдалося тоді втримати, чи, чи зараз подібна є ситуація в Бахмуті, чи в чомусь вона відрізняється порівняно з тими боями? Дуже багато в чому відрізняється, тому що, по-перше, зараз вони застосовують набагато більше живої сили, ніж навіть тоді в Северодонецьку, але тоді була тотальна перевага в артилерії ворога. Зараз абсолютно тотальної переваги в артилерії ворога немає, тобто сповідношення не таке, яке було 1 до 20, а десь 1 до 5, 1 до 6 зараз. І перевагу ворога тільки в кількості боєприпасів, у нього дійсно більше боєприпасів для того, щоб вести оцього тактику, тактику нового валу. Це по-перше. По-друге, ніякого ризику оточення немає, тому що якщо подивитися на лінію фронту, то вона пряма, там йде про це розділення схід і захід. От, ну, це просто на східних околицях бахнуто. Це другий момент. І третій момент, саме те, що ми перебили величезну кількість окупантів, одних з найбільш бойових частин в Сєвєродонецьку, це дало змогу перебити ініціативу, в тому числі на Харківському і на Херсонському напрямках. Наша задача, я прекрасно розумію, переламати зуби, перебити ініціативу на останньому цьому бахмутському напрямку. І це є одним, одним з переломних моментів о, цієї війни якщо северодонецька рубіжа це був переломний момент війни коли російська армія втратила ініціативу то бахмут це переломний момент коли ворог почне, е, почнеться розгром ворожої армії дуже часто кажуть про те що бахмут не має аж такого стратегічного значення чому росіяни сконцентрували всі свої зараз сили саме на бахмуті і ну і на Авдіївці звичайно і, вибачте на слові, борони вперлися і намагаються розбити собі лоба об цей бахмут. І вони його собі розіб'ють, і вони просто потерплять фіаско. Пане Володимира, а був якийсь час, коли російські оці новомобілізовані один за одним здавалися в полон? Чи зараз вони здаються, чи їх так залякали, що вони радше згинуть десь там в полі, ніж підіймуть руки? Побратими з різних напрямків повідомляють про такі випадки. Єдине, що на бахмутському напрямку, все ж таки, перевага йде в тому, що це застосовують вагнерівців і навіть не завжди зетів. Тобто, не на більш таких гарячих ділянках бахмутського напрямку вони використовують там найманці, саме навіть на зетів, а найманців. Тому доволі рідкі, але все ж таки є випадки, коли вагнерівці здаються в полон. Моя знайома Уся Стефанчук буквально два дні тому була в Бахмуті ще. І це означає, що волонтери зараз дістаються вільно міста, так? І можуть щось підвозити. Тобто місто якось все одно продовжує жити навіть під цими серйозними дуже обстрілами не припиняють Ну я пам'ятаю Бахмут з 14 року і з червня місяця в червні там в липні повністю працювали заклади в тому числі харчування магазини навіть якісь супермаркети хоть див транспорт, кав'ярні морозиво продавали тому для мене дуже боляче дивитися як Бахмут не має боїв самому місці тобто ворог підійшов тільки на східні околиці Бахмута а, і для мене боляче дивитися що ворог просто руйнує місто зеленими авіанальотами ракетними ударами залповими ударами ну, артилерійськими градами смерчами тощо вони просто випалюють місто і руйнують одне з найбільш стар... старовинних і патріотичних міст Донецької області а люди ще якісь цивільні там залишаються чи вони все-таки евакуювалися Ну, скрізь в Донецькій області скрізь ну, є по лінії фронту, по всій лінії фронту не тільки в Донецькій області чи Луганській є люди, які лишаються і які намагаються все ж таки пережити війну а не виїхати, не перечитати цю війну десь за межами фронту така ситуація і на Київщині була і на ну, інших теренах і на Херсонщині ми знаємо і на Запоріжжі є ситуація, коли люди свідомо Намагаються перечекати той фронт, війну десь в підвалі, але а не виїхати. А яка на жаль ну, люди в меншості, яка, закликаю... яка їхня мотивація залишатися ну дуже складно казати, і в принципі, ми наша задача захистити всіх громадян України, знищити ворога.